Salut! Sunt Adina Veideanu. În episoadele trecute am povestit puțin despre câteva din teoriile ce stau la baza tehnologiei Zaito și aplicabilitatea lor în această tehnologie. Azi o să-ți povestesc despre dispozitivul Zaito în formă de mână. Acesta este și așa arată. Este similar cu ceea ce folosea Vol cu aparatul său, însă ceea ce măsurăm noi prin intermediul acestui dispozitiv se numește GSR, adică Răspunsul Galvanic al Pielii. Găsești un articol despre GSR pe blogul nostru, iar dispozitivul acesta este înregistrat de către FDA ca dispozitiv GSR. Cum funcționează? Îți plasezi mâna. La modul acesta, da? Pe dispozitiv, adică așa o să o, o să ții. Iar acesta face un soi de instantaneu, un snapshot, dacă vrei. Apoi intervine softul, care introduce în câmp informația corelată cu articolul inclus în scanare, care poate fi un măr, o portocală și așa mai departe. Apoi se repetă măsurătoarea, adică se face un al doilea instantaneu și se compara răspunsul cu valoarea de referință stabilită. Deci, se ia valoarea de referință, se introduce informația, se măsoară răspunsul, se compară răspunsul cu valoarea de referință. Dacă informația determina ca nivelul tău de coerență biologică să fie mai mic, atunci acesta va apărea cu o valoare negativă. Dacă îl mută către o stare pozitivă, va avea o valoare pozitivă. De fiecare dată când ne mutăm la următorul articol din scanare, procesul se repetă. Se măsoară o nouă valoare de referință, se pune informația în câmp și se măsoară un nou răspuns. Apoi se compara acel răspuns cu propria lui valoare de referință. Motivul pentru care se procedează în acest fel este pentru că energia corpului este extrem de dinamică, fapt cunoscut pe scară largă. Adică, energia corpului este în continuă mișcare, iar pentru a putea urmări aceste mișcare este necesar să se măsoare în acest mod. Ai putea spune că se recalibrează dispozitivul de fiecare dată când se introduce o nouă informație în câmp. Și pentru că avem posibilitatea de a măsura nu doar pozitiv sau negativ, ci și cât de pozitiv sau cât de negativ, putem ordona răspunsuri de la diverse articole dintr-o scanare. Tot ce face softul este să îți noteze schimbările energetice pe măsură ce sunt introduse informații legate de diverse articole. Ceea ce ne dorim este să-ți oferim asistență în luarea unei decizii informate. De exemplu, dacă întrebarea ta este ce alimente ar trebui să consum ca să mă simt mai bine, această scanare îți poate oferi informația conform căreia să iei o decizie mai bună pentru că poți vedea ce alimente îți mută energia către o poziție mai coerentă în opoziție cu acele alimente care îți mută energia într-o poziție mai puțin coerentă. Continuăm și săptămâna viitoare tot cu acest subiect. Îți doresc o săptămână extraordinară și nu uita, ai grijă de tine și de sănătatea ta!